بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحياة مع المهدي المنتظر أحلى بكثير مما نحن عليه الآن وبنسعى لظهور المهدي جديا الآن بإخراج الملكة كيلوباترا إن شاء الله سوف نجد الحل المناسب بعد دعوتنا إلى أمريكا تعاون معانا في الحفر والتنقيب عن مقبره الملكه كليوباترا وتنضم الينا امريكا ان شاء الله قريبا جدا وارسال وارسال بعثه من الولايات المتحده لاخراج الملكه كليوباترا وتتولى امريكا ايضا حراسه الملكه كيلوباترا لانها شخصيه ورمز عالمي لابد من يعني وجود حراسه عالميه لها ليس حراسه مصريه فقط يعني وكذلك المهدي المنتظر وهو المسيح عيسى ابن مريم وهو ملك اليهود المخلص مرض الحراسه هتكون عليه حراسه عالميه ليست حراسة مصرية او حراسة يعني قومية يعني لا هي حراسة عالمية بتتكون من عدة جيوش فان شاء الله يعني لا يوجد اي خوف من امريكا لان المهدي المنتظر هيقدم لهم كل الدعم المناسب والشراكة الكاملة اللي هما اصلا ما يحلموش بيها يعني في تصنيع حاجات عتم ان شاء الله بين مصر وامريكا ويعني نسوقها في امريكا ونسوقها في الوطن العربي كله ان شاء الله وفي اوروبا وفي كل المناطق بهدف انعاش الاقتصاد العربي والامريكي معا في وقت واحد بدل ما يكونوا طرفين متضادين مع بعض يعني يكونوا طرفين لتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعوب العالم كله ان شاء الله وده اللي احنا بنهدف ليه هو ظهور المهدي المنتظر وحتى يظهر المهدي المنتظر لابد من ايات عظيمة حتى الناس تصدق كلامه علشان كده ربنا عمل دبة الأرض اللي هي هتكون الملكة كيلوباترا في البحث بتاعي وأنا يعني عمل لها موضوع كامل وتفصيلي عنها وشرح كامل من الأديان كلها بتثبت أن الملكة كيلوباترا فعلا هي دبة الأرض التي سوف تخرج آخر الزمان في الدين الإسلامي وهي أيضا امرأة المسيح في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 19 سوف تجدوا ان العريس ينزل على امرأته وطوبه للمدعوين ويعني في كلام واقاويل كتيره لكن هم مش منتبهين ليها للاسف عن هذا التفسير وكذلك في كتاب الجفر عن الامامه سيدنا علي هو بيذكر الحوراء المحمديه وانها مريم البتول وكلام من ده يعني ما اعرفش يعني انا ما قريتش فيه بصراحه قوي قريت تشاش كده بس وجدت برده ان في امراه يعني في الموضوع كله في امراه فالمرأه هي نص اه نص الكون يعني تعتبر يعني هي بتكمل الرجل يعني إمرأة والرجل هما بيكملوا بعض في أخر الزمن لازم هيجي رجل وإمرأة فبعندش يستغرب الموضوع ده وهيجي المهدي المنتظر بآية عظيمة جدا خروج الملكة كيلوباترا ده حدث عالمي وتاريخي ممكن احنا يكونش عندنا اهتمام اوي في مصر او كده لكن دول برة بتهتم بالمواضيع دي قوي وبتعمل لها ألف حساب وممكن تصدق يقولك اه يا عمد ولا بيصدقوا بأي حاجة هم احنا ايه يعني لا هم مش بيصدقوا بأي حاجة هم مش هبل ولا عبط لا هم هو بيقروا برضو بيقول لك يعني احتمال يعني اخدهو كبحث نشوفه ايه الموضوع ايه الحكاية يمكن يسبنا حسنا من الموضوع ده ولو ما صبناش حسنا مش هنخسر حاجة يعني شوف هما بيفكروا صح احنا اللي بنفكر غلط ومشين غلط لاننا اهملنا كل شيء خلاص يعني احنا لو اهملنا الموضوع ده هنلاقي نفسينا كده فجأة السد العالي ده وقع ونهار ومصر غرقت يلا باي باي بالسلامة ويجيب ناس اخرين غيرنا ربنا لان احنا ما اهتمناش حتى بكلام ربنا يعني اصبحنا في غطاء عن ذكر الله زي ما قال ربنا في سورة الكهف لأنهم كانوا في غطاء عن ذكري ليه انهار السد ليه انهار السد هيقولوا ليه عشان انتوا كنتوا في غطاء عن ذكر الله يعني واحد بيقول لكم ربنا والحكاية والرواية وتعالوا ونشوفوا ونبحث وانتوا مطنشين خلاص طنشوا براحتكم فعشان كده انا بقولكوا لازم تزودوا عدد المشتركين في القناة يا جماعة انا يعني مش بهدف الربح والله. واول مرة يعني أقول الكلام ده انا كنت اخجل اللي انا اقول يا جماعة اشتركوا معايا حتى تلاقوا معظم فيديوهاتي السابقة ما فيهاش اي كلام عن الناس ان هما تشترك لكن لما لقيت كنت بقى متراخين كده بدأت ادعوكم للاشتراك في القناة عشان يزيد العدد ولكل ما يزيد العدد بيوصل صوتنا الأكبر قدر ممكن للناس عشان تفهم الحقيقة ايه فاحنا عايزين نوصل الحقيقه للناس عشان كده بقول لكم اشتركوا في القناه وقولوا للاخرين برضو يشتركوا عشان نقدر يوصل صوتنا للمسؤولين لان المسؤولين كده يقولك لك ايه ده ده عامل قناه ده ما بيتابعهوش اكتر من خمسين شخص او تلاتين شخص ده في فيديو عامل 14 مشاهده ده في مش عارف فيديو عامل 20 مشاهده هما بي بيقيسوها كده لكن هو الصح والكلام الحقيقي دايما مع لهوش طلب كلام الدجل والشعوذة هو تلاقيه بقى ميتين ألف مشاهدة مليون مشاهدة خش على مهرجان تلاقيه 3-4 مليون أغنية 5 مليون مشاهدة يحقق أرقام كبيرة لكن دلوقتي الناس فعلا في غطاء عن ذكر الله يعني الموضوع صعب وانا بنفخ اكنى فى قربة مقطوعة لكن أتمنى منكم ان انتم تساعدونى باشتراكاتكم فى القناة ودعوة الآخرين الى- الى يعني الى القناة ويشوفوا الحكاية واحنا أهم حاجة هنمشي فيها هو البحث والتنقيب عن الملكة كيلوباترا فى الكيلو سبعين مدينة الحمام فى غرب مدينة الاسكندرية ان شاء الله هو ده الطريق اللي احنا هنمشي فيه وبدأيكم فيه ان انتو تبقوا معايا عشان تبقوا تابعوا الموضوع من البداية ان شاء الله وقبل ما نخرج دابة الارض اللي هي الملكة كيلوباترا باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحصل لسانس اداب قسم جغرافية وتحديد مواقع جغرافية لعلامات الساعة الكبرى وشكرا على حسن استماعكم